لا لا لا لا لا لا لكل الاماكن اللي استعاني تشب روحي للسماء بس بسلي في الطوله تعاني ليه إني اقبل المعاني سلاحها على كل زالين نفس السلاح يا جاني انا مش دايما عايز الوسع بخافة طب على الورود يا جلدي بالشوكه شوكت لسع يالي شاب في المطر غير الوجع مش عارف امتى الحقيقة تبواش واش للودع بجري ورا الصود واخبط في اسوار المدينة ومعشر معاش ما مفيش هروب و مدينه متينة مهموم ما بات ونقلز لي بالك خبيه وما تحكيش تحكي عن كلمه منهم مش فارق كتير الحب خيش فمش هتحسه من حقيقي مش هتحسه من حقيقي مش هتحسه من حقيقي سبع صنايع ضع الاساس باين رفايع غشم ضماير تغويك فتفرز لك ضفاير الدنيا طايع في البشر ارخص بضايع طول الراحه اسميها الساحه و اقوى من الحديد رسمني احلم الخيال لكنه كان مريض، فصوتي تتشوي ملمح باته و الوريد بسم متشوت في صحي موت مش بعيد لعمرية ما نفز ننسى سوا، جاليت ما للعروس ننسى انا الغريب و اسط شوق و مش هيفر للنجا فشل ما كمان ما يشفيني باص ضايع دويل الأساس اس بي غشم عشان تغويك يغويك فديفرز لك ذا فاير الدنيا طايره في البشره ارخص بضايع طول الروح زميلي حاسه حقه ضاع سبع صبايا دويل الأساس اس بي غشم عشان تغويك يغويك فديفرز لك ذا فاير الدنيا طايره في البشره ارخص بضايع